και καθώς το Ολυμπιακό χωριό έχει βυθιστεί στην αγκαλιά του Μορφέα ένα σατανικό σκάιν ετοιμάζει την επόμενή του φάρσα ο και κοιμάται στο δωμάτιο του αμέριμνος δεν θα τον ενοχλήσουμε θα ενοχλήσουμε όμως τη μαμά του η κακομύρα κοιμάται ήσυχη και αμέριμνη Βλέποντα τηλεόραση εγώ όμως δεν βλέπω τηλεόραση Γι' αυτό Πάω να πάρω το κινητό της Έχω κάνει εδώ προετοιμασίες Για την και να τις κολλήσω στην πλάτη το δικό της κινητό Στου Σου πίσω Ωχ, ο Σβετζενέκερ. Κάντε. Το τζουόν. Το τζουόν. Κλείνω και το τζουόν έρχεται. Και σου ει. Σω το